تشمل الكبود العليلة يا محمد عميدة المطلوخ سيد الرجال في مدحتك كل القصايد قليلة أخوك أنا يوسف ولا جامجالي أطريك في كل الصفات الجميلة أطريك في كل الصفات يا <تصفيق> سلام لك يا هو يا حق حالي يا سعود العليله سلام لك يا هو يا حق حالي تسليم انت تحبك وضل عليله يا مكتوب من يعني يا سمامين يا ابو راجل من زعول يا محمد اخ مطلوب بالسيف رجالي يمد حداكم يبقى والله لا جرو القافز الصوت عالي وامدح قواتكم فيك مليون شيلة وانا عفوك يا يوسف ما جاء مجاني اطريك كل الصفات الجميله لك يا محمد عندي مقدار عالي يلقى علامك نفس الله فينا في منزلك ابويا عندك يا غالي بالطيبه والمعروفه والله مجيله طيبه تعطي على تبانين اكرام كريم وشام من دون حين ولا شحسبنا بغفرنا كل حالي تشيل عنا القايده والثقيلة عصره ما لا نقصعي بالملالي ومن غيرك اللي نعتز به ونقيله يا الهاشمي محمد سيف النزال محلينا الطوالي الهاشمي والنمر بيهم فيهم <تصفيق> قبيله اهل الفخر والمجد ماضي وتاني يا ريفنا يا في حيله تشوي في قبود العليله يا رجل من يا راس يا قلب المراجل والفعول الجزيله يا محمد المطلوخ في سيد, سيد, سيد الرجالي في مدحتات صايب قليله والله لا جر رقاق في الصوت علي وامدح قوتك فيك مليون شيله وانا ابوك يوسف ماجل جالي لك يا محمد عندي نجار عالي على علامتنا والله والمخيله في منزلك ابويا عندك يا مالي بالطيب والمعروف والله مثيله طيبك وسع الناس تعطي ولا تبالي اكرام كريم وشاهم من دون وانا اشهد انك مصر بكل حالي تشيل عنا الكايده والثقيله حسنا لنا نجا صعيب بلاله ومن غيرك سيف النزالي رمز الشجاعة الله الفنول شيخ شيخا شيخ عظيم الفعالي حسن أبو كحده بجنة ظليلا من روس ربع المحتلين الطوالي الهاشمي والنعمة فيهم قبيلة أهل البحر والمجد ماضي وتالي تالي